Χαριστώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι. Ο Ρομεός Θεός Ιαννός, όπως γνωρίζετε, είχε δύο πρόσωπα. Πέρα από τέσσερις μήνες, μας έδειξε το άσχημα, το σκληρό του πρόσωπο, και δεν θα ξεχάσω, όταν επισκέφθηκα την περιοχή, τρεις μέρες μετά την πρωτοφανή θεομηνία, τις εικόνες που αντίκρισα αλλά κυρίως την θλίψη, την απεσιοδοξία, το άγχος, την ανασφάλεια την οποία εισέπραξα από τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Σήμερα, τέσσερις μήνες μετά, ο Ιαννός μας δείχνει το καλύτερο πρόσωπό του χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να ισχυριστώ ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Μπορώ όμως να εισπράξω ότι η Κυβέρνηση, όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου να κάνουμε πράξη της δεσμεύσει μας. Και στο σημείο αυτό, θα ήθελα πέραν των Υπουργών, οι οποίοι έσκυψαν πραγματικά πάνω στο πρόβλημα, να ευχαριστήσω ειδικά τους Γενικούς Γραμματείς, τον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον Δημήτρη τον, τον, τον Σκάλκο, αλλά ειδικά, ειδικά τον Χρήστο τον στον οποίο η Καρδίτσα και όλη η Θεσσαλία οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ. <κλήσει> Διότι ασχολήθηκε νυχθημερών με τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών και νομίζω τα αποτελέσματα είναι ορατά. Είναι μετρήσιμα καταρχάς, δεν θα επαναλάβω τα πόσα τα οποία έχουν εκταμιευθεί, αλλά νομίζω ότι εισπράττει κανείς και σε αυτό το κλίμα της συγκρατημένης αισιοδοξία, το οποίο βλέπω να αντανακλάται και σήμερα σε αυτήν την αίθουσα. Όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη θεομηνία του Ιαννού αποφασίσαμε ότι πρέπει τα πράγματα να τα κάνουμε διαφορετικά ότι ήταν αδύνατο να κινηθούμε με τους συνηθισμένους ρυθμούς της ελληνικής διοίκησης και αποδείξαμε στους εαυτούς μα αλλά και στου πολίτε ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Και πιστεύω ότι στις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση, ένα πράγμα δεν ακούσαμε, και αυτό είναι πού είναι το κράτος. Το κράτος ήταν, είναι και θα είναι παρόν κάθε φορά που ο πολίτης το χρειάζεται. Και αυτό αποδείξαμε, το αποδείξαμε και έμπρακτα, με τη διαχείριση της περιπέτεια. Τη πρωτοφανού το τονίζω, θεομηνίας του Ιανού. Καλός συντονισμός μεταξύ των συναρμοδίων ε, Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων, ομαδική δουλειά, επιμένω πάρα πολύ πάντα. Σε αυτό είμαστε όλοι μια ομάδα, όλοι μαζί θα πετύχουμε ή όλοι μαζί θα αποτύχουμε. Δεν πρόκειται να ξεχωρίσει κάποιο εις κάποιο κάποιου άλλου, είναι κάτι στο οποίο επιμένω ιδιαίτερα. Ταχύτητα, να σκεφτούμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, όπως σας είπα, δεν είμαστε δέσμοι προηγούμενων καταστάσεων, πόσο μάλλον όταν κληρονομούμε κανονιστικά πλαίσια τα οποία δεν δουλεύουν. Ο Χρήστος είχε δίκιο, υπέγραφε αποφάσεις αποζημιώσεων από το 2015 και από το 2016. Δεν μπορεί όμως ο επιχειρηματία να περιμένει πέντε χρόνια για να πάρει την ενίσχυση που το κράτος του οφείλει. Συντονισμό λοιπόν, ταχύτητα και ενοτομία στον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος, διαφάνεια και λογοδοσία, επιμένουμε πολύ σε αυτές τις αρχές, συνθέτω τις αξίες πάνω στις οποίες κινηθήκαμε για να μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω επίσης να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Αντρέα τον, τον Λικουρέτζο, διότι και ο ΕΛΓΑ κινήθηκε πέρα και πάνω από τις προσδοκίες. Για όσους θυμούνται προεκλογικέ μου παρουσίες στη Θεσσαλία, Είχαμε μιλήσει τότε και είχαμε επισημάνει την ανάγκη να αλλάξουν ο βασικό κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και ήδη κάναμε πρώτε τροποποιήσεις, οι οποίε απέδωσαν. Και συνεννόησα με τον Αντρέα και με τον Σπίλιο, ε, τον Λιβανό, τον νέο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη. Έχουμε ακόμα νέε καινοτομίε, τι οποίε θέλουμε να εισάγουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΕΛΓΑ, διότι πολύ απλά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικέ προκλήσει από αυτέ που αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν. Και θα κάνουμε αυτές τις παρέμβασεις. Δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Βεβαίως, είναι και ζήτημα χρημάτων. Και δεν διστάσαμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να υποστηρίξουμε τη Θεσσαλία, να ξεπεράσει αυτή τη θεομηνία. Κάναμε και κάτι ακόμα όμως. Φροντίσαμε όχι απλά να επουλώσουμε τις πληγές, αλλά να διορθώσουμε και διαφροντικές αδυναμίες. Που ο Κώστας Ωγωροστός έκανε εξαιρετική δουλειά με πολύ μεγάλη... Ταχύτητα. Έκανε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Περιφέρεια, τις άμεσες παρεμβάσεις, τις άμεσες διορθωτικέ κινήσεις και στη συνέχεια έρχεται και παρεμβαίνει το Υπουργείο για να μπορέσει να αναλάβει τα βαρύτερα έργα υποδομών. Με απασχολεί ιδιαίτερα, και το είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, και γι' αυτό και δρομολογήσαμε αυτή τη λύση. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε τι πολλέ μικρέ παρεμβάσει που απαιτούνται στα ορεινά δίκτυα, ειδικά στην, στην Αργηθέα που έχει πληγεί περισσότερο, χωρί να είμαστε δέσμοι των ρυθμών του παρελθόντο. Και γι' αυτό και επιλέξαμε ε, αυτόν τον τρόπο. Και θα ξαναφτιάξουμε τι υποδομέ καλύτερα από ό,τι ήταν. ήταν. Και θα τι ξαναφτιάξουμε καλύτερα από ό,τι ήταν και θα βρούμε και την ευκαιρία να σχεδιάσουμε. Και το Υπουργείο Δρομολογία, εξάλλου, υπάρχουν τέτοιοι ε, τέτοι πόροι και την υποστήριξη των βασικών, την ενίσχυση των βασικών αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τέτοια καταστροφή. Φυσικές καταστροφές θα έχουμε. Και πάντα θα υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, τα οποία κάποια ενδεχομένως να μην μπορούμε καν να τα προβλέπουμε. Και ξέρουμε ότι με την κλιματική αλλαγή θα γίνονται πιο έντονα. Γνωρίζουμε, ομορφιά και το γνωρίζετε καλά, που είναι οι αδυναμίες και αυτές θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε ακριβώ. Έρχεται και ενώνεται η υποχρέωση της πολιτείας να παρεμβαίνει ανακουφιστικά βραχυπρόθεσμα για να μπορέσει να στηρίξει τους αγρότες με τις γρήγορες αποζημιώσεις. τι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τα σπίτια που φτιάχτηκαν να ξαναφτιαχτούν, τις επιχειρήσεις να ξανασταθούν στα πόδια τους. Και βέβαια την τοπική κοινωνία με παρεμβάσεις στις υποδομές για να βελτιωθεί καταρχά η προσβασιμότητα και να γίνουν οι άμεσες αντιπλημερικές παρεμβάσεις, αυτό όμως έρχεται και τέμνεται με τις πιο αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν στη, στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας μία μεγαλύτερη προοπτική και μία ελπίδα, για, κυρίως για τα νέα παιδιά, ότι υπάρχει μέλλον, γιατί μέλλον υπάρχει εκεί που υπάρχουν καλές δουλειέ. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω μία αναφορά σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την προσβασιμότητα και αφορά και την Καρδίτσα και είναι ο 65 Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα Τρίκαλα και να ανακοινώσουμε και επίσημα ότι το βόρειο τμήμα του ΕΕ65 θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί γιατί καταφέραμε μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να πάρουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη γενική Γεύθυνσης Ανταγωνισμού για να, μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε αυτό το έργο για να μπορέσει να γίνει πράξη. Και αυτό αφορά όλη τη Δυτική Θεσσαλία, όχι μόνο τα Τρίκαλα, αφορά πολύ και την Καρδίτσα, διότι έτσι βελτιώνεται η προσβασιμότητα προς Βοράνη. Η δεύτερη παρέμβαση που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και χαίρομαι που την έθιξαν και δήμαρχοι, αλλά και ο εκπρόσωπος του ο ΕΒ Ταυροπού, αφορά τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα εγκαιοβελτιωτικά έργα. Αποτελεί για μένα... Πρώτη προτεραιότητα. Το επαναλαμβάνω. Πρώτη προτεραιότητα. Ο Κώστο Κρέκα είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά ω Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, την οποία κληροδότησε μάλλον στο Υπουργείο και είμαι σίγουρο ότι με τη νέα του ιδιότητα θα εξακολουθεί να την παρακολουθεί. Το ΣΔΙΤΙΑ των Ταυρωτών είναι έτοιμο. Θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και υπάρχουν και σημαντικοί πόροι στο Ταμείο Ανάκαμψη για σημαντικά. Εγκυοβελτωτικά έργα, είτε μιλάμε για τα φράγματα αυτά καθ' αυτά, αλλά ξεχνάμε πολύ συχνά τα δίκτυα άρδευση, τα οποία μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά. Ξέρετε πόσα φράγματα έχουμε φτιάξει. Το ξέρετε καλά, και δεν μπήκαμε ποτέ στον κόμπο να δημοπρατήσουμε τα, τα, τα δίκτυα με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει νερό και να μην μπορούμε να αναποτίζουμε τι περιοχέ για τι οποίε προοριζόντουσαν. Με, με του δύο συναρμόδιου δηλαδή, υπουργού, το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη αλλά και το Υπουργείο Μεταφόρων και Υποδομών. Πρέπει να ξαναδούμε στον το πλαίσιο των ΟΕΦΤΟΕΦ, -ΟΕΦ, το οποίο είναι μια χαοτική κατάσταση, η οποία χρήζει ουσιαστικότατο εξορθολογισμό. Αν όμως μιλάμε για βιώσιμη ε, γεωργία με πράσινο αποτύπωμα, πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα το νερό, πρέπει να έχουμε συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ε, ενέργειας ε, και στην διαδικασία άγκλησης αλλά και αξιοποίησης του νερού, έτσι θα μειώσουμε συνολικά το αποτύπωμα και έτσι θα έχει και τελικό όφελο ο αγρότης, διότι θα μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Η τρίτη ε, αναπτυξιακή παρέμβαση και χαρούμε που το έθιξε ε, ο, ε, ο, ο Δήμαρχος της Αρχιθέας, αφορά το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουμε συνολικά ως κυβέρνηση για την οριμίρα. Και η προσέγγιση ότι ο τουρισμό μα δεν είναι μόνο τουρισμό που αφορά τα νησιά μας, τη θάλασσα μα το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να είναι τουρισμό 365 μέρε το χρόνο. Για να μπορούμε να αξιοποιούμε τι ομορφιές του ορεινού μα πλούτου και να συνδέουμε το τουριστικό μα προϊόν με ποιοτική αγροτική παραγωγή, με την έννοια τη ελληνική κουζίνα, με την ανάδειξη τη τοπική πολιτική κληρονομιά, αυτό αποτελεί για μένα μια πρώτη προτεραιότητα. Ε, εξάλλου γνωρίζετε το προσωπικό μου ενδιαφέρον και την αγάπη μου για τα. Για τα ελληνικά βουνά. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά όλα ξεκινάνε πάλι με τα ζητήματα τη προσβασιμότητα. Παραδείγματο χάρη, μιλήσαμε, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στα Τρίκαλα για την κατεύθυνση την οποία έχω δώσει να επανεκινήσουμε τι διαδικασίε για να ολοκληρωθεί το φράγμα τη Μεσοχώρα. Ένα σημαντικότατο υδροελεκτρικό έργο το οποίο έχει μείνει ημιτελές, το οποίο θα μπορεί να συμφέρει σημαντικά στο. Ενεργειακό ισοζύγιο, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει, όπως έχει δημιουργηθεί στη Λίμνη Πλαστήρα, ένα νέο πόλο ανάπτυξη σε μια περιοχή η οποία για τους πιο πολλούς από μας είναι παντελώς άγνωστη. Τα λέω όλα αυτά διότι η κυβέρνησή μας έχει, πιστεύω, αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες κρίσεις και εδώ στον Θεό μας έτυχαν πολλέ αποτελεσματικά χωρίς όμως να κάνει πολιτικές, οι οποίες είναι αυτές που τελικά όταν περάσει η κρίση του κορονοϊού θα επιτρέψουν στη χώρα μας να μπει σε μια διατηρήσιμη και υγιή τροχιά ανάπτυξης. Γι' αυτό και είχα την ευκαιρία ε, να βρεθώ σήμερα ε, στην Θεσσαλία για να μιλήσω και για τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά και να συζητήσω μαζί σας για το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και στα ζητήματα διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Ε, ο έπαινος και οι ευχαριστίες είναι ευχάριστε στο βαθμό που μα ενθαρρύνουν να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πολλέ δυσκολίε ακόμα μπροστά μα. Ξέρουμε ότι οι πληγέ μια τέτοια καταστροφή δεν θα ακολουθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι είναι ενθαρρυντικό όταν οι τοπικέ κοινωνίε αναγνωρίζουν ότι πηγαίνουμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Και ότι κάνουμε πράγματα τα οποία και άλλοι προηγούμενοι είχαν δεσμευθεί. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έμειναν στα χαρτιά. Ε, ανυπομονώ λοιπόν να ξαναέρθω στη Θεσσαλία. Εξάλλου, ε, ξέρετε ότι επιδιώκω πάντα να κινούμε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Έχουμε ε, και ελπίζω όταν με το καλό θα έχουμε αφήσει πίσω μας την περιπέτεια ε, του, του κορονοϊού. Ε, να ζητήσω από όλες και από όλου ε, αυξημένη προσοχή. Διότι ναι, μεν οι εμβολιασμοί έχουν ε, ξεκινήσει και προχωράνε με καλή ταχύτητα, όμω ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα δύσκολου μήνε μπροστά μας Με την ευκαιρία να κινηθώ σήμερα στην αγορά και των τρικάλων και τη καρδίτσα, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά. Δυστυχώ ξέρετε ότι σε κάποιε περιοχέ τη χώρα, με πρώτη και πιο σημαντική την περιφέρεια Αιτική, ανακαστήκαμε να βάλουμε περιορισμού στη λειτουργία του λιανεμπορίου, διότι αυτό μα οι ειδικοί. Ισορροπούμε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία προσπάθειας διαχείρισης πανδημίας και έχουμε ευτυχώς να χτυπήσω ξύλο ακόμα από τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη και από την άλλη συντήρηση της οικονομικής δραστηριότητα. Δεν είναι εύκολη αυτή η ισορροπία. Αξιολογούμε συνέχεια τα δεδομένα και έχουμε επιλέξει μια πολιτική αναπροσαρμογών έτσι ώστε να είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και να μην τρέχουμε από πίσω. Οπόμενος θα ζητήσω και εδώ πέρα, στην Θεσσαλία από όλους, και από το Κώστα τον οποίο θέλω και αυτό να ευχαριστήσω ξεχωριστά, όπως ευχαριστώ και όλους τους δουλευτές της Καρδίτσας, διότι πραγματικά έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα, να ζητήσω από όλου του ε, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή, τηρούμε τα μέτρα, ε, φοράμε τις μάσκες, αποφεύγουμε... Του συγχρονισμού. Αποφεύγουμε, το τονίζω αυτό, ειδικά κάτι συναντήσεις στα σπίτια, γιατί εκεί βγάζουμε τις μάσκες, μπορεί να πιούμε και κανένα ποτηράκι παραπάνω πάνω στο, ε, στο, ε, στο φαγητό. Εκεί έχουμε πολλές αιστείες διασποράς του κορονοϊού για να βγούμε όλοι γεροί από αυτή την περιπέτεια, να τρέξουν τα προγράμματα εμβολιασμού έτσι ώστε όταν το καλό έρθει η Άνοιξη και το, ε, και το καλοκαίρι να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αφήσει αυτή την περιπέτεια οριστικά πίσω μας. Και πάλι σας ευχαριστώ και στο επανειδή.